A většinou vaří naše matka. Dobře, a má tvoje matka naš nějaký speciální recept? Nevím, jestli má speciální recept, ale vaří nejlíp ze všech. Teďka vám řeknu, vám řeknu věc, která je hodně místní, neže česká, ale pochází z naší oblasti, a to je Kyselica. A to je polévka z kysaného zelí. Máme dceru, mladší dceru, která. Dělá vynikající saláty, jako jo. Ne nevím, jestli se to dá nazvat receptem, jako, ale jsou to speciální saláty, ona to dovede zamíchat, ona to dovede připravit tak, že je to opravdu velice chutné, dobré. Jako. Na snídaní dělám věčnou omeletu. Tak tři vajíčka, ochutím pepř, sůl, kmín, rozpálím panev, Dám do toho strouhanku z chleba nebo z rohlíku a zaliju to té rozpálené a to omeletu takovou krásnou na tři okurek, cibul, sroluju to, chleba, mléko, nejlepší snídani na světě.